donem la benvinguda a la nostra nació. Les nostres fronteres sobren només per a pocs. No us devenem res a canvi, excepte que reconegueu la gran saviesa de la dita que diu, quan siguis a Roma, fes com fan els romans. Per tant, heu de parlar el nostre idioma, admirar les nostres obres, adoptar els nostres somnis, obeir les nostres lleis, abraçar els nostres valors, lluar la nostra intel·ligència de la mateixa manera que el nostre menjar complíem les nostres expectatives, imitar la nostra conducta, contribuir a la nostra economia, aspirar a ser com nosaltres, adquirir el compromís de Romandre aquí dedicant la vostra vida al nostre poble i estar agraïts pels nostres esforços per ajudar-vos. Us oferim hospitalitat il·limitada. Us vam triar entre molts d'altres. No us demanem res a canvi, excepte que reconegueu la inaptitud de la vostra gent i l'excepcionalitat natural de la nostra. Per tant, heu de conèixer el vostre lloc, fer allò que us diuen, treure el millor de vosaltres, treballar el doble de dur, sentir-vos sempre en deute, mostrar bons modals i estar net i polit, educar-vos, vestir apropiadament, fer bona olor, pagar els vostres impostos, ser discrets, no deixar mai de somriure, centrar-vos en coses positives, utilitzar un llenguatge que puguem entendre, entretenir-nos amb la vostra cultura quan us ho demanem i també saltar pel balcó si és necessari. Us donem l'accés al millor sistema de benestar i educació. Esperem que ens demostreu que us és merescut. No us demanem res a canvi, excepte que aprecieu el privilegi de ser mesos entre nosaltres. Per tant, sota cap circumstància, heu de trair la nostra confiança, queixar-vos o comunicar la vostra desaprovació, exposar les nostres insuficiències o revelar les nostres contradiccions, divulgar les nostres inseguretats, qüestionar els nostres principis, la nostra autoritat o la nostra idea de la realitat. Voler respondre a les nostres acusacions sense raó. Intentar frenar el nostre discurs. Desafiar el nostre dret a lluar els nostres herois. Recordar-nos el que vam triar legal. Parlar-nos del passat que vam voler oblidar. Ser més productius o eclipsar-nos. Mai no s'ha de mossegar la mà que t'alimenta. Farem tot el que estigui al nostre abast perquè encaixeu correctament entre nosaltres. Estem segurs que sabreu reconèixer la nostra benevolència. No esperem res a canvi, excepte que celebreu la nostra obertura, altruisme i sentit de la justícia i sacrifiqueu la vostra diferència pel bé comú. Per tant, no us farà res que la vostra confiança s'esvaeixi, la vostra autonomia desaparegui, la vostra voluntat es disipi, obrirà el vostre idioma, que els vostres somnis es trenquin el vostre cosiment estiguin sota vigilància, la vostra llibertat sigui restringida, el vostre creixement limitat, la vostra veu silenciada, així com la vostra consciència, les vostres ales tallades, la vostra capacitat minada, la vostra vida moldejada a la nostra conformitat i la vostra ànima empresonada. Tenim tolerància zero per al crim de la ingratitud, la vostra decisió de no complir les expectatives o el menyspreu per les tradicions i els protocols comportarà per vosaltres conseqüències inimaginables. Com un recordatori públic de la immoralitat de la vostra persona, una clara prova que sempre heu estat ingrats i arrogants, que no mereixeu res, que sou enganyosos, cerneguers, mandrosos, corruptes i malvats. Algú el que mai hauria d'haver permès posar un peu en aquest país, des d'un bon començament.